У Хмельницькому учасники акції «Поверніть героїв додому» записали звернення до польського народу. На Хмельниччині оголосили про формування додаткових силових підрозділів. Приміряти автентичне українське вбрання та зробити світлину на згадку, як стати учасником проєкту «Краса української хустки». Учасники акції «Поверніть героїв додому», що відбувається щоп'ятниці, проходять з прапорами та гаслами по вулиці Проскурівській.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 У Хмельницькій області оголошено формування додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби, розповів на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Загальна ідея, що ці бригади мають бути сформовані з людей, патріотично налаштованих, тих, які добровільно ідуть в лави Збройних сил України. Ви можете записатися в одну з восьми бригад. Всього таких вісім буде бригад, одна з них – з поліції, інша – Прикордонники – це залізний кордон, поліція – це бригада «Людь», Національна гвардія має шість інших бригад. Штурмова бригада «Людь» буде повністю спрямована на оборону країни, говорить начальник головного управління Нацполіції області Руслан Герасимчук. У їхньому арсеналі буде знаходитись бронетехніка, БМП, БТР, а також спецавтомобілі «Козак», атлетрійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. У грошовому вигляді це буде і грошове забезпечення, а також додаткова грошова винагорода, яка буде видаватися в безглежності від території насління служби. Основу прикордонної бригади будуть складати особи, які уже мають бойовий досвід, каже ректор Академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олександр Луцький. Було ініційовано створення самої бригади, яка розпочала своє формування «Сталевий кордон». Це, власне, буде у нас 15-й мобільний прикордонний загін. Його структура, вона подібна, як і всіх силових структурах. Це буде і механізовані підрозділи на броньованій техніці. Це будуть артилерійські підрозділи, це будуть зенітно-ракетні підрозділи, будуть підрозділи аеророзвідки, які будуть, прийдуть певну підготовку спроможні виконувати завдання як по посиленню державного кордону, так і безпосередньо по відновленню наших територій на сході та півдні нашої держави. За словами командира військової частини 3053 Національної гвардії України Богдана Богдана, Національна гвардія розпочала формування шести штурмових бригад. Сергій Гамалій каже, аби записатися до обраного вами підрозділу, треба прийти у ЦНАП і обрати одну із восьми бригад. Перед вакцинацією від COVID-19 восьмирічного Сашка оглядає лікар-педіатр амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 Євгенія Суботіна. Опісля мати Сашка Тетяна Фесенко пише згоду на щеплення. Говорить, за усі вакцинації. На мою думку, хвороба набагато страшніша, ніж щеплення. І ми робимо абсолютно всі щеплення за графіком щеплень дитині, тому що це його здоров'я і це його захист. Жінка каже: "Не було вагань щодо вакцинації сина від коронавірусної інфекції. Що діти знаходяться в школах. Вони оточені великою кількістю інших людей, які можуть принести цю інфекцію і так само дитина може хворіти дуже важко. Ми знаємо про випадки дітей, які знаходилися на швл які мали потім великі проблеми зі здоров'ям. Трохи больно було, але потім різко стало вже не больно. Всього в амбулаторії є 40 доз вакцини від коронавірусу, каже педіатр Євгенія Суботіна. Сьогодні був приклад, одна дитина була в мене на щепленні. Це мама дуже відповідальна, вона така, що вона робить всі щеплення. Дитина є особливою, бо дитина є з бронхіальною астмою, але зараз вона контрольована і вона робить всі щеплення. Лікарка говорить, внутрішньопереміщені особи також звертаються до амбулаторії щодо вакцинації. У нас є багато. Є представники Харківської, Запорізької, області, також Донецької, Луганської, і ми також щеплюємо їх від тих інфекцій за планом, які їм потрібні в їх віці. У Хмельницькій області рівень захворюваності на коронавірус наразі низький, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький. Є вакцина для дітей від віку від 5 до 11 років, У нас є вакцини достатньо. Хочу сказати, що вакцинація в 2022 році значно знизилась темпи вакцинації порівняно з 2021. Ну, багато факторів в тому числі війна, в тому числі, що ковід 22-го року категорично відрізняється від ковіду 21-го року. Валерія Ковальчук, Тетяна Ворожцова, Суспільне новини, Хмельницький. У Божиківці двічі на тиждень від березня 22 року приїжджає пересовна бригада «Укрпошти» та надає послуги. Усі послуги – торгівля, посилки, листи, паї, пенсія, субсидія, місцевий бюджет, газети.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 19 гривень, а магазин, радом, коло нас, 29 гривень, є різниця, і це пішов конфлікт з цьому, От, що це вони збирають, це, це людей, що, щоб не, вони не їздили, не возили товарів, а щоб вони брали там товари, в магазині. Приїжджає ця машина, От, зразу нападає на неї подобець, це щоб не пошта, чи продуктовий магазин. О!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 Ніхто не стояв на холоді, на морозі, не відчікував, коли буде та машина. От мені теж прийшла посилка, дзвонять. Вийдіть на асфальт. Я відмовилася вже було вечір, як я маю виходити на той асфальт, дощ де, і там чекати. Мати трьох дітей Людмила Франасюк каже, досі вважає себе працівницею пошти. І я працюю, можна сказати, ще й досі, тому що я в декретній відпустці мені вересні потрібно, потрібно було б виходити на роботу. То що а повертатися що? я не маю куди? Сказали, що що це не рентабельно, що буде зручніше, коли їздить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 Одна людина буде залишатися в кабінеті старості, і там буде вже цей це, здійснювати ті операції, які їм треба. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Мельниччина. Хмельницька етнографиня Таїсія Стан показує, як по-святковому вдягти українську фустку. Розповідає про особливість такого зав'язування. Я тут робила складки. Тут зробила такий обручок скрученої. Кінця, один кінець звисає назад, а цей кінець наперед. За словами Таїсі Стан, українки носили хустки різного розміру і використовували техніку зав'язування залежно від віку та статку. Пов'язались по-дуже по-різному, і під підборіддям, на потилиці, і також на верхівці голови по-різному. Є такі навіть у нас на поділі техніки, що зав'язувалися декілька хусток. Щоб показати, яка багата жінка, яка, вона, яка гарна. Приміряти автентичне українське вбрання хмельничани змогли в рамках фотопроєкту «Краса української хустки», який започаткували в грудні минулого року в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва. 7 грудня, день української такої, нашої хустки, ми вирішили цей проект продовжити не лише один день в рік, а впродовж року.